В органній залі Хмельницької обласної філармонії під керівництвом запрошеного диригента Олексія Шаврицького йде репетиція перформансу. Майстро каже, це його перша співпраця з Хмельницьким хором. Це хорова симфонія перформансу «Сеяні чорне сонце» з восьми частин. Всі ці частини, вони присвячені символам Донбасу. Це важливі для нас українські автори. Такі символи українськості Донбасу – це Василь Стус, Микола Чернявський, це скам'янілі дерева Араукарії. Це кам'яні баби з київські, які захищають східні кордони України. І коли деяких з них вивезли в Київ, почалася війна буквально протягом одного року. Тобто це важливий символ, який завжди був на схід розташований обличчям. І от з таких от важливих на наш погляд символів складається ця симфонія. У Хмельницькому втілюватимуть третю постановку «Симфонії чорного сонця», каже її режисерка-постановниця Юлія Алексієва. Досі були дві – у Києві і у Покровську. А для муніципального хору – це перше знайомство з творчістю сучасного композитора Євгена Петрененка. – Нове бачення музичне, воно дуже цікаве. Всі номери, вони різні за своєю побудовою, багато сучасних використано всяких елементів – і шопіт, і вигуки, і крик. Цікаві дуже музичні інструменти введені. Наприклад, вперше буде звучати такий інструмент, як глюкофон та калімба на сцені Хмельницької філармонії у виконанні нашого колективу. Тобто доволі цікаве нестандартне бачення, надзвичайно тонко передано композитором, який дійсно відчув на собі усі знакові події, які відбувалися на Донбасі, адже він родом саме звідти. – Це є гра, це є театралізація хорового дійства. Почути симфонію Чорного сонця Євгена Петрененка можна завтра, 22 лютого, о 18.30 в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.